Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук і сьогодні я хочу показати вам показати вам деякі гарячі клавіші, які мені, які мені допомагали і допомагають в монтажі в роботі над ну коли я працюю монтуючи наприклад ну от інтерв'ю от ви можете побачити що у мене ось інтерв'ю на півтори години я записав тут інтерв'ю з могилянцем який воював це Олександр Костюк і у мене значить коли я робив прослуховував це інтерв'ю там поправляв його я користувався деякими гарячими клавішами і хочу показати як я їх як я їх використовував зараз трошки тихіше зроблю дивіться коли я слухав саме інтерв'ю то тут я масово використовував клавіші клавішу J і клавішу L тобто це ну в першу чергу клавішу L коли ну і клавішу пробіл я натискаю на пробіл у мене йде просто плей але е півтори години ну якби хочеться швидше опанувати і тому використовую клавішу L це як прискорення і причому ну натискаючи на цю клавішу, я в принципі розумію що я, роз... ну, я розумію про що говорить мій герой от я натискаю пробіл а потім натискаю клавішу L. І потім знову на пробіл, типу, я роблю стоп. Тобто я абсолютно чітко, ну, якби скорочую, ну, я абсолютно скорочую свій час, коли я користуюсь от цією клавішою L або я згадую про що ми там з ним говорили і вважаю що мені в принципі ну якби достатньо я нажимаю кілька разів там 2, 3, 4, 5 разів клавішу L і у мене йде прискорення ну тобто шаленим темпом і таким чином потім я натискаю на пробіл і знову в мене стоп і знову пробіл і знову клей ну тобто от якби раджу вам теж використовувати ці гарячі клавіші Пробіл – це play і stop, і клавіша L – це play. Ще раз нажимаєш двічі, в тричі, в чотири і так далі. От якби таким чином. А, ну, можливо, ви вже цим користуєтесь. А, і ще одну цікаву клавішу гарячу я хотів би вам показати. Це коли я на наступному етапі, от я ну, порізно змонтував своє інтерв'ю, воно у мене там вийшло ну як як я сказав там ну майже півтори майже півтори години е я його якби зібрав а тепер звідси я хочу зробити такий хвилинний анонс і це означає що прослуховуючи знову таки прослуховуючи його там десь прискорено десь десь в реалтаймі я хочу повирізати е повирізати ті фрагменти які мені які мені будуть потрібні для анонса. І тут я використовую такий інструмент, як розрізання. Дивіться, тут у нас є інструмент лези, треба його вибрати, потім потім там по ньому ну, потім клацнути і тоді воно якби тут розріже або тут розріже але я чесно кажучи не використовую цей інструмент лезе тому що це задовго ну тобто мені треба слухати потім розрізати потім там знову розрізати тут тут потім ну можна потім робити цей знову вибирати звичайний інструмент потім вирізати цей шматок. Ну, коротше це дуже довго. Тому, е, тут є такий інструмент, е, з який е, який яким я користуюся, вирізаючи от е, розріз, дуже швидкий розріз. під це є гаряча клавіша. І я е, зараз вам покажу, дивіться. Ми заходимо в keyboard shortcuts, ось, або command H, або ось е, знаходимо вкладочку, значить, keyboard shortcuts обираємо і ось наша клавіатура значить і тут розписано ну які у нас під які клавіші є гарячі ну, під клавіші у нас якісь функції задані ось до речі наша клавіша L це от Shuttle right і от клавіша J, це Shuttle left тобто це якщо ми хочемо play і перемотку зворотному напрямку дивіться я раджу вам ну принаймні мені так дуже зручно я обрав ось цю клавішу, яка з ліворуч у мене від стоїть. Е і це клавіша слеш такий, ну слежка, да, тобто каса лінія. Е і я під цю клавішу собі зробив е розрізання, розрізання своїх треків. От у мене зараз тут стоїть. Якщо у вас тут на цій слешці зараз стоїть якась інша функція, можете сміливо її, ну, можете її просто видалити або перенести потім перенесете на якусь іншу вільну клавішу. І от я, наприклад, зараз, як це зробити? Ви просто виділяєте цю клавішу і вдаляєте якась функція, яка у вас тут була. От, просто ось у нас ви її виділили. Ну, от, коли ви виділяєте, от у вас воно з'являється. І натискаєте на хрестик, і от у вас ця клавіша вільна. Тепер, щоб, щоб додати сюди оцей інструмент розрізання, а, щоб довго його не шукати тут в цьому великому якби, переліку всяких цих е, пропозицій, ми просто в пошуку набираємо, вибираємо тільки англійську розкладку е, клавіатури і вибираємо Add Edit. Ну, от ви бачите, я одразу Add, ну, можна написати, да, щоб була чіпка. От, Add Edit. І ми знаходимо ось, Add Edit. Ось у нас це це і є цей розріз. Вибираємо Add Edit, ну, по ньому, а далі ми просто натискаємо, тобто присвоюємо цій клавіші, цю функцію. Дивіться, натискаю. Так. Зараз. Ось так. А, а от, отут от я виділяю, так. Да. Отсюди от натискаю і нажимаю. Зараз, що-то не виходить. Add Edit, так. Зараз, почему-то у меня не спрацевало, мы обираем, так, а, я вам напишу окей, а не, не спрацевал, вот зараз давно это робив, а вы зараз гадаете, так, выделяю, значит, набираю addEdit, английскую клавишу addEdit. Так, ось, вбрав, так, і обираю цю, так, думаю, чомусь у мене не працює, а, ні, вибачте, друзі, я не, не, не, не тут натискати на цю, згадав, не, не на екрані треба класну декані, а на самій клавіатурі, тобто ось я на самій вже клавіатурі, ви не бачите зараз на екрані, знаходжу цю клавішу і обираю, ось я її обрав, тобто класно по, цьому, по, цьому сле, ну, по цій косі лінії слеж, ось вона у мене тут намалювалася, і ось тут у мене теж написалось, вона стала фіолетовою, і у мене додалося сюди ось, add edit, я просто фізично по цій клавіші класно, трошки забув, бо давно це робив. і натискаю окей. І тепер дивіться, коли я, наприклад, там прослуховую, там щось вибираю, я просто, я просто нажимаю на цю слежку, і вона мені раз одним, одним махом одразу робить розріз. Да? І далі я там собі слухаю, щось мені треба прослухати, ага, я там прослухав, і от хочу досі. І нажимаю пробілом стоп, а далі слежкою цю нажимаю слежем, пасую, і от воно мені виділяє. Ну, а далі я просто беру, там виділяю, наприклад, і public command або control C, і це... Е, і потім воно Ctrl-V, ось я цей фрагмент того, що мені потрібно ставити. І все, я далі собі знову спікав. слухаю. Ага, тут хочу, раз, розрізав тут, клюхаю е, далі. Ще в цих кросовочках хочеться прохолодниче було. Да, раз, і таким чином я можу там знову Ctrl-C, і тут Ctrl-V. Ну от, друзі, от таким чином ви можете е, це користуватися, я, я помітив, що в своїй роботі я оцю слежку дуже ну, часто використовую. Якщо мені треба викинути якийсь, якийсь фрагмент, чи там щось вирізати, я слухаю, ага, це мені не подобається, це мені там, треба якийсь там фрагмент із свого, якби, із середини вирізати. Я на слеж на це не тискаю, і воно, як би, вирізає. Е, дивіться, воно зараз розрізає обидві доріжки, да, і це буде робити тоді, коли у нас виділяється оці, от ми ставимо тут виділення на цих дорожках. Якщо мені треба тільки аудіодорожку якусь розрізати, то я отут от прибираю е да, і тоді, якщо мені треба різати, у мене ріже тільки аудіодорожка. Якщо мені треба разом з відео, я виділяю це і у мене тоді відео теж доріжка різеться. Якщо мені навпаки, аудіо не потрібно, значить я тут прибрав і тоді у мене буде різатися тільки відео. Ну, таким чином, друзі. Сподіваюся, що вам було це корисно. А, ну, пишіть свої коментарі, напишіть, можливо, які у вас є ще питання, які би хотіли, там, чи гарячі клавіші дізнатися про гарячі клавіші, чи про якісь ще елементи з монтажем. Ну, я задоволенням вам про це розповім. А, на цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму youtube Да, Пока.